Можна почати трошки з історії. Наприклад, згадати е, сезон після Олімпійських ігор в Турині 2007 року, коли Андрій Дереземля виграв медаль Чемпіонату світу. Перенестися на 4 роки вперед і згадати сезон е, 10-11 після Ванкувера, коли знову наші вигравали медалі на Чемпіонаті світу в Хантиманційську, був непоганий сезон. Ну і зараз теж сезон після Олімпійських ігор. Е, сезон, який завжди є специфічним. Е, всі, е, очевидно, зразу подумають, що ну, от багато зірок пішло, і тому зараз нашим, які не пішли, легше стало вигравати. Насправді в цьому є е, частина правди, але ця частина десь складає, очевидно, відсотків 25-20, можливо. Фактично втрат у ТОП є лише дві, дві людини, які закінчили кар'єру. Це Тура Бергер і Андрея Хенкель. Всі знали, що вони будуть закінчувати кар'єру, ну і так, якби, так і відбулося. Третя не втрата, але відсрочка – це Анастасія Кузьміна, яка буде починати сезон чуть пізніше. Всі решта є, і всі решта приблизно в такому ж, в такому ж потенціалі, і так само демонструють свій потенціал, як і в попередні сезони. Потенціал Валентини Семиренко, яка є зараз ну, в центрі уваги, оскільки вона в топ-3 загального заліку Кубку світу, зберігся завдяки тому, що Валя недовго думала з приводу продовження кар'єри, з приводу своїх планів на цей післяолімпійський сезон. Були певні роздуми з приводу того, продовжувати чи там, робити сімейну паузу, але ці сумніви були менші. І Така психологічна яма, яка буває у всіх після Олімпіади, після тим більше після такої успішної олімпіади, після такого сезону, вона у неї е, виявилася меншою ніж у достатньо багатьох її суперниць, наприклад, у Габрієлу Сукалової. Вітіско спортивне відео.